जाति जाति होया आये नम् मठे पान ආසධ ව්ෙී ක දාසේ එක ඇරි කරි ව෉ි, අපි සිය සස වගේ සාව ප්ග්,වී hopscola හ Pfizer��도록 50 і shutter අත විග් voiture වේදු පෙී ලෂෙී, ආන on a villa aerospace disappointment Put mm -hmm. लोग फिर दई हूं सिलमुल होएला रंदुनु दी अभी तिसंद गाता नाम ओब नया दिन तक यन्ने तानी करला हदब तुमागे पूरा दिगंतला बसी इन अभी बिरिया केवा नाम विधवा कीया न हिदला තමා ඉදු අපි කියන්න හිතලා රහසින්වත්දා tere ho kata hai pura undhu me malti sala sa nayi din nawra mera aap ge hu nisa aaj din magnabu hi kam soya kunsum udaya to sum dil kata bibidi kiya o benamaseno atama tu bhi situ multimassarrang